Stenograme, primar PSD, trimis în judecat de DNA, IASE, Lefe, Teio, UFE, Tepetoi. pe comandant -i pe ei. Nu de norii primarii consider ce odată ce au câtigat mandatul, au câștigat controlul asupra tuturor instituțiilor dintr ora. Acesta este cazul primarului PSD din Reca, Pavel Teodor, trimis în judecat de DNA pentru ce a făcut presiuni uriașe asupra unui poliist, încercând chiar să-i destineze funcția. Problemele poliistului au început în 2012, când primara lor a lui Reca a fost ales Pavel Teodor. Edilul a candidat pe listele PNL, dar în 2014 s-a mutat la PSD, coordonanta traseitilor. Primarul a discutat într-o prim fază cu eful ul poliei locale. Ulterior comisarul, EF a explicat agenilor ce risc dacă mai dau amenzi. Suntem o polie, aici, de ordine publică. Nu suntem nici DNA, nici polinia economic. Punct depindem de ei. Primria ca, în sensul ce, eu ca ofiertiu, ca ei comandant. Primarul poate să îi facă un raport. Vedeți, băi, o ca nu prea colaborează cu mine, iase, le Pe eu, îi pe puncte pe toi, îi pe comandant, pe ei. Edilul s-a suprat mai ales când au fost amendai cei care l-au ajutat în campania electorală. Lasă ce nu mai amendează mult. Facem o adresă. Am mai făcut-o ispravă ziar. Pe patroana de la magazin. Ania, i-o luat numerele, i-o dat dovada i 18 milioane amend. Lui Anita, prietena mea, care-i patroan la magazinele alea. Aia care mi-a făcut mie campania. Pentru a se cepa depresiunea edilului iefilor. Polistul a acceptat să fie mutat pe o perioadă de câteva luni în alt localitate. Este vizitat -i acolo de unul dintre efii poliere ca, care îl sfântul Tuietese să nu mai dea amenzi. Acum, eu zic că, ca, totui, cale de întoarcere există din punctul tău de vedere. Ce vreau eu să spun? Nu are rost, noi se ne punem cu atia, ce pun una? Alta atia conduc. Politicul, spune Marian Dorinel Temu. Presiunile împotriva omului legii au continuat, iar adilul a făcut interveni la FI Poliei Domnule primar. Începând cu data de 1 sau de 15. Îi vom desfina al lui Dumai, îl vom muta de aici, spunea Florin Mircea Bolbo, fost adjunct al inspectorului F. de la <fie> Presiunile primarului au vizat i-familia poli Fata acestuia a fost nevoit să plece din ansamblul de dansuri, iar soia care lucra ca vânztoare a fost dat afară. Omul legii-a dat acceptul, în decembrie 2014, pentru a fi mutat pe o funcție de poli la Lugoj.